هل قتل شخص بريء ضعيف بدون علمه جريمه شو بيفرق قتل حياه عن عدم اعطاء فرصه للحياه نفس الشي من يستطيع ان يؤكد انه حياه هذا الجنين بغض النظر كيف اجا وليش اجا أنه ما لح تكون حلوة وما لح ينجح وما لح يكون شخص مهم شو مكانة الظروف تبع الحبل الحياة مقدسة والإنسان مقدس والجنين هو إنسان كيف بنحكي عن حق المرأة وما بنكترث لحق الجنين الأضعف اللي ما عنده مين يدافع عنه لما أمه تقرر تاخذ حياته. هل الأولاد هن ملك أهلهم؟ هل المرأة تملك الجنين حتى تتخلى عنه؟ الحياة تبدأ من البطن. في حجة بيستخدموها يلي بيحبوا يتهربوا من موضوع إنه الإجهاض جريمة، بيقولوا لا الحياة تبدأ عند الولادة. فلما ناخذ حياة الجنين أو ننهيها نحن ما قتلنا بس لازم نعرف إنه بالتعريف العلمي الجنين هو شخص هو سل وحدة فيها خلية وحدة فيها كل المعلومات الكافية الـ DNA ليطلع هالإنسان مستقلة بحد ذاتها وبتقدر تتطور وتصير إنسان كامل وهيدا التعريف تبع الشخص فالجنين هو خليه كامله وهذا الجنين قبل ما يولد وقبل ما يحصل على جهاز عصبي هو شخص وقتله هو جريمه فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عندك